الملك سليمان يطلب حكمه من الله زي ما نعرف ان داود حكم الشعب أربعين سنه وبعدين ولد سليمان قعد ملك كان عمر سليمان امتحكم 20 سنه سليمان كان شاب يخاف الله وما يديرش في الشر سليمان احلم إن الرب يقوله شن تبي نعطيك؟ سليمان قال للرب نبي حكمة ومعرفة باش نعرف كيف نحكم الشعب، الله عجبه طلب سليمان ونفد له الطلب متاعه، ويوم من الأيام جو اتنين من النساوين لسليمان ومعاهم صغارهم، كل واحدة عندها ولد. واحد من الولاد ميت والتاني حي وكل امرأة تقول الولد الحي هو ولدي قالت واحدة من النساوين مات ولد المرأة هذه في الليل لانها رقدت عليه فحطت الميت في جنبي راقدة واخدت ولدي والمرأة الثانية قالت لا لا مش صح الولد الميت ولدها هي والحي هو ولد الملك سليمان سمع للنساوين الزوز وقال: جيبولي سيف، أم جابوله السيف؟ قال: أقطعوا الولد الحي لنصفين، وأعطوا لكل واحدة نصف، المرأة الأولى صيحت وقالت: لا، لا يا سيدي، أعطوها الولد الحي وما تقتلوشي، والمرأة التانية قالت: حل باهي. اقطعوه نصفين عادي الملك سليمان قال اعطوا الولد الحي للمراه اللي مرضتش نقطعوه الولد نصفين لانها هي امه الحقيقيه وقام تسمع الشعب بالحكم هذا عجبهم لانهم عرفوا ان الملك سليمان حكيم وعنده فهم عميق